إذا خليت يومك يخلص والـ 24 ساعة تنتهي بدون ما تعمل رياضة تقرأ كتاب، تكتب شيء من تأليفك تتعلم شيء جديد أو تحقق إنجاز لو كان صغير ساعتها يومك راح ضيعان بح، وهي خسارة كبيرة والوقت اللي بيروح ما بيرجع لا بقى تبخل على حالك بأي شيء ممكن يطورك وينميك لا تحرم حالك من شيء ممكن يحسن لك حياتك ويخليك دايماً تعطي وتقدم أفضل ما عندك